E, to je svijet u kojem mi živimo. A mi mislimo da smo jadni, mali, ograničeni, nemoćni. A šta ću ja ako dođe druga stranka na vlast? <laughs> dakle, ja jednom ponavljam. Ti si duh koji vozi od obložen mesom, koji je sastavljen od zvijezdane prašine koja je izašla iz eksplodiranih zvijezda, Imaš tridimenzijalno interaktivno hologramsko iskustvo bivanja, mogućnost prebacivanja paralelnih dimenzija i sjediš na kamenčiću koji se kreće u svemiru brzinom od 108 tisuća na sat. se vrti. I to je samo vrtnja zemlje oko sunca. Nisam uračunao što se cijela galaksija vrti. Trebalo bi to dodati. Ali nema veze, ostanima na tom. I ti se bojiš čega? Stvarno, bojiš čega? Neuspjeh. Sada će drugi reći. Stvarno. Ovo nije dovoljno apsurdno. I to ti kaže fizika. To nije ono... Sada ćemo mi malo otkrivat uvjerenja pa će nam biti lakše.